L'Àngel és usuari de la biblioteca Francesc Candel, al barri de la Marina, a la zona franca de Barcelona. jo eh, pues, oh, que jo quasi lo tenia com confundi, no, com si fora una libreria. És claro, que jo, al principi quasi com ¿no? que muy, como, como, que és sí, con tímides. Llogo ja sí, hable com un com Verónica i llogo ja hi un poco L'Àngel té ànsia per aprendre, per això s'ha apuntat a els formatius en noves tecnologies. Recollegin aquí, pues, havia descertament de poesia, pues si jo podia presentar-ne una, pues amb com sento el senyor Joan, ahí ja me presentó, presenté que a que presidia i ja també uníssia mica cone i a partir d'aí, pues en como si ya conmigo compré una cámara de foco porque no tenía me fui con ellos a, a, a copo de los sitios que iban a, a, a tocar con la música L'Àngel va a conéixer Joan gracias a l'Àngels y el certamen literari de la Biblioteca Francesc Candell es En este último año y medio pues ya he conocido a un señor de política, pues yo estaba luchando por conseguir una vivienda, pues así, un poco más, y, y a poco a poco la he conseguido, y, y he empezado a colaborar con, con Marina, y... que Y, y voy haciendo, muy bajo, no tenía no casi ganar nada, nada, pero de que empecé a tocar con Marina, a, ah, empecé porque con el café, que señoría si no me llamaba, ah, porque quería aquel sitio, hacer fotos aquí a otro lado, y aquello me y entonces empecé a subir, a subir, a subir, y luego ya en tienda de la vivienda y todo esto, y, y no cre que había entonces no se no aplica ahora eh ahora es en ahora capricornio ¿no? esta fase esta estas fotos también son tuyas? Sí, no todas. Eh, esta que es de la leta esa la casa Galloza de los pequeños de, de de la rúa y esta esta de la rúa pero que es de cuchico y y que es en mía y afecta y y cada centro es yo o sea, que chico ya tenemos hay que hay que estés al toque. Ángel, la biblioteca también le ha ofertado un juego con relacionarse, con conocer gente y descubrir buena música y literatura. Doncs jo crec que l'Àngel, el que ha representat la biblioteca per ell, ha sigut una injecció de vitalitat, no? Eh, perquè l'Àngel era una persona que només coneixia el món de la biblioteca i el seu món familiar, no? I la seva rutina era anar de casa seva a la biblioteca, de la biblioteca a casa seva. Va fer cursos de tecnologies de la informació i a partir d'aquí es doncs, va comprar un portàtil i sempre venia a connectar-se a la xarxa wifi i, bueno, i estava sempre mal Facebook, connectant-se a internet, fent mails... I a part és una persona que sempre que a la Biblia doncs sempre doncs, parla amb el personal, no? o sigui que tothom el coneixem. I llavors doncs, a partir d'aquí doncs, va anar coneixent doncs, altres facetes de la biblioteca com més personals, de personatges, que sí que també estem molt vinculats a la biblioteca amb ells i va començar a conèixer al Centre d'Estudis Montjuïc amb el qual doncs, ha col·laborat molt perquè els ajudi doncs, a muntar exposicions, a, a repartir cartells, a fer qualsevol tasca que... Angel, jo crec que a la biblioteca a mi com a persona ens ha portat el que és a, com una mirada més, més que sempre la tenim no? des de la biblioteca, però molt social, no? molt personalitzada perquè l'Àngel és una persona que... Parla molt i a vegades acabes fent com de psicòloga, no? Perquè és veritat que jo com vaig conèixer l'Àngel era una persona doncs, que tenia una vida doncs, molt monòtona i això se li notava no? amb el seu caràcter, a estava molt trist, Eh, per qualsevol cosa estava sempre preocupat i ara doncs, tu el veus i sempre el veus content, alegre, sempre està jo amb la rialla a la boca disposat a ajudar i jo crec que pel personal, no? veure una persona com era abans i com s'ha convertit ara doncs, és un motiu de satisfacció, no? de veure que la biblioteca li ha obert un món en el qual ella està la mar de feliç i en això nosaltres eh, també és important eh, que haguem vist que ell s'hi ha adaptat bé, no? A més a més, eh, l'Àngel era una persona que sempre el veiem a la biblioteca cada dia venia a la biblioteca i ara pot ser bé dos o tres cops al mes perquè està ocupat amb la gent que ha conegut i les activitats amb les que està col·laborant cada, bé, el, cada mes. El, el, el cas de l'Àngel és un cas bastant curiós, no? Ja que ell, doncs, ha sigut una persona que pel fet que no ha tingut gaires arrels aquí, en la, o sigui, a, la, a la ciutat, ni, ni, ni en el seu entorn perquè venia de fora i tal, I llavors eh, a nivell social pues, tenia pues, això, aquesta mancança. Ell no? va anar buscant de, de poder integrar-se no? per fundacions i, i per llocs que li poguessin facilitar pues, un procés o alguna cosa, de poder realitzar-se i va trobar, passament, pues, el aquí a la biblioteca doncs, és el, el que ha trobat eh, el mitjà per poder-se agredir. Aquí se li va obrir un, un món, no? un món de possibilitats que per eh, a que, que tingués afició per a la lectura. En canvi, gràcies a, la, a les prestacions no? o, o serveis per a la biblioteca, al no? marge de la lectura, tot el que és el servei cultural i, i tecnològic, ell no? va trobar doncs, mitjançant la informàtica doncs, aquesta finestra per poder relacionar-se amb el món i que, d'alguna doncs, manera, doncs, l'ha integrat socialment, no? Ell ha pogut, doncs, descobrir la seva benefició, com és la fotografia, els reportatges, aquests gràfics i, i les xarxes socials, no? Que abans, doncs, estaven amagant. Sí. Tanmateix, i gràcies a, la, a les relacions que, que ha trobat a, a nivell social i amb les entitats, clar, s'ha donat a conèixer, em vist que una persona, doncs, que, en fi, que, que dona un suport, que, que, que, que fa unes tasques, doncs, a, d'una manera doncs, desinteressada i altruista, i s'ha fet doncs, amb unes coneixences amb persones que nosaltres a través de les entitats doncs, també tenim accés i coneixences, i gràcies a això ella ha pogut accedir doncs, a, a un pis de promoció pública que per ell pues, bueno, ha sigut l'oportunitat de la seva vida pues, per jugar, independitzar-se, no? i tenir pues, això com a mínim, això, no? un això plug i, i, i estar, pues, i viure independient. Eh? ¿Qué me ha aportado a mi? Pues muchas cosas en, que, en todo esto. que le puede aportar a los demás? Pues si cogen en mismo ejemplo que yo, pues yo creo que muchas cosas. Porque a mí me ha aportado conocer mucha gente, conocer... Eh, eh, un diario eh, eh hacer fotografía, hacer exposiciones como he hecho eh, eh, aquí y muchas cosas. Y entonces eh, sentí que pena como que ahora mismo. No llegas, si sí, llegas tímido, tímido, pero cuando estás eh, y quieres eh aprender y que hables un poco y que más estima puedo con con colores, que creo aquí. Dicen que como en casa Sí, yo que es mejor.